Alert, jurnalii antena 3 au pierdut procesul cu covesii, trebuie să peletească daune morale Uriae. Curtea de apel ploie E subliniere a decis, marci, ce subliniere e Fadna, Laura Codruca Covesii, va primi suma de 300 de milei cu titlu de daune morale, în solidar. De la Prăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugurciuvic sub i ISC Antena 3. Decizia nu este definitiv, jurnalii Antenei 3 pot să fac recurs în termen de 30 de zile. Tanca a respins canente întemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de Rezvan Savaliuc, Antena 3, Radu Tudor, Mihai Gâdea, Bianca Grigore sublinierei Vic, dar sublinierei cererea de amânare a pronuncrii sublinierei a admis apelurile declarate de Laura Codruca covesi de Radu Tudor sublinierei de Rezvan Savaliuc. Astfel, judecătorii au respins acțiunea formulată de covesii în contradictoriu cu Radu Tudor sublinierei Rezvan Savaluc sublinierei a obligat pe părâcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugurciuvic sublinierei se cea antena 3, în solidar, la plata sumei de 300 de milei cu titlu de daune morale ce trei covesii pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare. Demnitate, reputație, imagine subliniere ibiac privat. De asemenea, secea antena 3-a sublinierei Mihai gâdea sunt obligați de instant să formuleze scuze publice fac de covesii, precum sublinierei se în mod public sublinierei în integralitate. Dispozitivul hotărârii curci în termen de maxim 5 zile de la data rămânerii definitive a acesteia, după cum urmează, Antena 3 s-a în cadrul fiecrui buletin informativ al zilei, pe parcursul a 3 zile consecutive, precum sublinierea pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gudea în cadrul emisiunii realizate de acesta, sinteza zilei. Decizia poate fi atacat cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, se mai arată în textul hotrării pronuncate de Curtea de Apel Plouie sub În iunie 2014, Laura Codruca-Covesi a dat în judecat antena 3 sublinierei mai mulți jurnali subliniere T, reclamând faptul că în emisiunea Sinteza zilei din data de 19 iunie 2014 a fost acuzat ce a sublinierea subliniere amalizat ancheta în dosarul în care se efectuau cerce trifac de San Duanghel, zis Bercia Mondial. Sublinierea i Mircea B.escu. <fie> în acțiune a depus un instanc, covesiile a cerut judectorilor să oblige antena 3 5, subliniere 5 sublinierea subliniere se letească în solidar suma de un milion de lei, reprezentând prejudiciul creat, dar sublinierea i cheltuielile de judecat. Covesi suscina că în emisiune au fost prezentate mai multe fapte sublinierei au fost făcute afirmații mincinoase, care i-au creat un grav prejudiciu de imagine, sublinierei au adus o grav atingere de umane. Data de 16 octombrie 2015, Tribunalul București sublinieră a decis ca postul Antena 3, în sublinieră Mihai Gâdea, Radu Tudor, Rezvan Savaliuc, Bianca Nae sublinieră analistul Mugur -Ciuvixe, i Mugur analistul Mugurciu Vixe, i în solidar daune morale în valoare de 250.000 lei procurorului sublinieră Faldna, Laura Codruca Covesi. Iată minuta instaniei în acest proces. Respinge cererile de repunere a cauzei pe rol formulate de apelantul părât reclamant Savaliu Crezvanovidiu, de apelant părât antena 3 sa, Radu Tudor, Gâda Emanuel Mihai, Bianca Grigore subliniere Iciu Mugur Cristian. Precum sublinierea de persoanele care au formulat cerere de intervenție accesorie Bogdan Dumitru subliniere Stan Ioana Sultan Acan întemeiate. Respinge cererea de amânare a pronuncrii formulat de apelanții purici Antena 3 sa, Radu Tudor, gâdea Emanuel Mihai, Bianca Grigore sub liniere Mugur Cristian Cane întemeiat. Respinge apelul declarat de purici gâdea Mihai Emanuel, Grigore Bianca. Ciuvic Mugur cristian sublinieră i se antena 3 sa fondat Admit apelurile declarate de reclamant apurut de purutul Radu Tudor sublinieră i de reclamant Savaliu Krezvanovidiu Schimbând parte sentinca în sensul ce, respinge acțiunea precizat formulat de reclamant apărut în contradictoriu cu părâtul Radu Tudor sublinierea cu părâtul reclamant Savaliu Cresvan Ovidiu ca neîntemeiat. Oblig pe purăcii gâdea Mihai Emanuel, Grigore Bianca. Ciuvic Mugur Cristian I ISC Antena 3 sa, în solidar, la plata sumei de 300.000, 300.000 cu titlu de daune morale ce reclamanta reclamant apărut pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație, imagine sublinierea via privat. Oblig pe părâcii se antena 3-a sublinierei gâdea Mihai Emanuel se formuleze scuze publice reclamantei părâte, precum sublinierei se redea, în mod public sublinierei în integralitate, dispozitivul prezentei hotărârii în termen de maxim 5 zile de la data rămânerii definitive acesteia, după cum urmează, pe părâta antena 3-a. În cadrul fiecărui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum sublinierea pe platforma online a acesteia, pe grupul Guga Emanuel Mihai, în cadrul emisiunii realizate de acesta, sinteza zilei. Menține restul dispozițiilor sentinței. Respinge cererea de amendare cu o lei a reclamantei părâte pentru exercitarea cu reacredinca apelului, cerere formulat de apelantul purut reclamant Savaliu Cresvan Ovidiu, ca neîntemeiat. Oblig pe părâcii gâdea Mihai Emanuel. Trigora Bianca, Ciuvic Mugur Cristian i se ISC Antena 3 SA, în solidar, la plata sumei 3650 lei cheltuieli de ce trei reclamant apărât, reprezentând tax judiciar de timbru sub liniere Ionorariu a pretorale Sunapiel. Oblig pe apeleanta reclamant. La 50 lei cheltuieli de judecat tax judiciar de timbru, ce trei apelantul purât reclamant Savaliu crezvanoviu. Ia act ce apelantul purât Radu Tudor va solicita cheltuieli de judecat pe cale separat. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii. Ce se va depune la curtea de apel ploie sublunie tip pronuncat în subliniere din public azi, 2003.2018.